من جديد زوجة اشرف حكيمي تفجر مفاجاه خليكم معنا في لا وما تنساوش لايك واشتراك وفعل الجرس كما تعلمون ان اشرف حكيمي من فتره ان رفعت عليه شابه فرنسي قضيه اختصاب مما اثار غضب زوجته هبه ابو وقررت الطلاق بالتراضي بينهما وهنا قانون فرنسا لا يحمي مغفلين ولكن اشرف حكيمي اتضح الامر انه لا يجيد لعبة خويا عمره فقط في الكرة وانما حتى في الواقع بينما اعطى احسن أسس لامه خارج ملعب بي اس جي ويصنف احسن لاعب يجيد التمرير لامه ويجيد ايضا خويا عمره لزوجتي فهنا حكيم كيخرج فاد مبارة المباراة بأعلى تنقيط 8.3 تداول العديد من المشاهير والصحف هذه الاخبار على اشرف حكيمي بانه لا يملك شيئا سوى الصبر والذكاء، خليكم مع هذا لا فيديو ارجعوا. في التاريخ كله، طبعا كلنا عارفين بقانون اوروبا ثروه الرجل تقسم، النص للرجل والنص الثاني للانثى، وعلى هيك اغلب المشاهير في اوروبا ما بيتزوجوا ومنهم كريستيانو رونالدو، وكلنا سمعنا بالفتره الاخيره انه زوجه اشرف حكيمي طلبت الطلاق من حكيمي بعد القصه اللي طلعت عليه وراحت وبدات اجراءات الطلاق. لكن انصدمت برد المحكمه عليها لما حكوا لها انه ما في اي شيء مسجل بسجلات البنكيه لاشرف حكيمي. اشرف حكيمي امل عليها ريمونتادا ما صارت بالتاريخ كله، مسجل ثروته كلها باسم الوالده الله يحفظه اياها. كم انت كبير يا طخر المغرب، كل الحول. تعال معي خليني اقول لك على اقوى اسست عمله اشرف حكيمي في مسيرته، الصراحه كيفني على الاخر. زوجه اشرف حكيمي سوت معاه مشاكل وطلبت منه الطلاق. وما في دخان بدون نار الظاهر إنه أشرف حكيمي كان عارف هذا الشيء من أول فقرر يسوي حركة يعني لا صراحة, لا صراحة ولا أروع. طلبت منه الطلاق الآن هم طلقوا طيب تعال يا حبيبي أشرف معروف النظام هنا يقول أنه 50% بيني وبينك أملاكك تقسمها 50-50 طيب حلو يا حقا ما تيجي تشوفي أملاكي كم كم أملاك أشرف حكيمي اللي في البنك ما عنده ولا مليم، ما عنده ولا قرش، ولا, ولا شيء، انا مسكين، صح باخذ مليون دولار في الشهر من النادي الباريسي، ولكن انا ما عندي ولا حاجه. طيب كيف؟ ايش اللي صار؟ بكل بساطه اشرف حكيمي اعطى اسيست للوالده. قال اسمعي كل فلوس اليوم مكتوبه باسمك. كتب كل حاجه باسم امه، ويروح يقول الامه نبى خمسين خمسين ها؟ مرحبا بكم بالنسبة لأهم الأخبار التي تصدرت اليوم الصحف الهولندية وأيضاً الصحف البلجيكية ليوم الجمعة 14 أبريل وأهم ما جاء فيها أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي وأيضاً لاعب فريق باريس أنجرمان يعد واحد من أغنى اللاعبين في فرنسا كان تزوج بالممثلة الإسبانية من أصول تونسية هبة أبوك قبل مونديال كأس العالم الذي نظم في قطر كانت مشاكل عائلية بين أشرف حكيمي وزوجته وبعد مونديال كأس العالم ازدادت المشاكل فيما بينهما والأسباب تعود أن أشرف حكيمي يعطي أهمية كبيرة جدا لأمه وخاصة بعدما اتجهت عدسات الكاميرا في مونديال قطر إلى أم أشرف حكيمي بدل من زوجته هبة أبوك وهنا ازدادت المشاكل بين أشرف وزوجته. زوجته هبة بوك كانت تنتظر فرصة لكي ترفع دعوة قضائية دعوة الطلاق على زوجها أشرف حكيمي وتحصل على النصف الثروة التي يمتلكها يعني كما حصل مع معظم اللاعبين والممثلين وأيضا رجال الأعمال لنعطي مثال لكريستيان رونالدو السبب الذي جعله لا يريد الزواج من صديقته جورجينا رغم أنهم لديهم ثلاثة أطفال هو خوف من أن تطلب الطلاق وتحصل على نصف ثورة الثروة التي يمتلكها كريستيان رونالدو. لنعد إلى أشرف حكيمي منذ الشهر ظهرت يعني شابة إيه فرنسية إيه؟ ادعت أن أشرف حكيمي قام باغتصابها. وبسبب هذه الدعوة وجدت زوجة أشرف حكيمي فرصة جيف لكي ترفع دعوة الطلاق بأسباب الخيانة. بالنسبة للفتاة الفرنسية التي رفعت دعوة اغتصاب ضد اشرف حكيمي المحكمه لم تقم بنصفها يعني لم تنصفها المحكمه بسبب انه لا يوجد هناك ادله كافيه في قضيتها اما بالنسبه لزوجه اشرف حكيمي بعدما انفصلوا يعني بعدما طلقوا اتجهت الى المحكمه كي تحصل على نصف الثروه التي يمتلكها اشرف حكيمي واتضح ان اغلبيه الثروه التي يمتلكها اشرف حكيمي توجد باسم امه وبدينا كنكونو سالينا هاد لا فيديو وما تخلي معاك ديك لايك واشتراك وفعل الجرس و الى الفيديو المقبل ان شاء الله